Píše z list, že či nechceš za mnou prísť, že či nechceš krátky i je ti pre radosť Píše z vás krátky list, že či nechceš za mnou prísť, že či nechceš krátky bos. Pre teba, pre teba Dlhé roky odlúčenia I nevydržím láska moja Utrápim sa pre teba, pre teba Si krátky list, że ci nie za mną prísť. Že ci nie chcesz bosk? Pre I je ti cię i przeradość. I śiesz list, że ci nie za mną prísť. Hey, roky. Odlučenia I nevydržím Láska moja Utrápim sa pre teba Pre teba hey, roky. Odlučenia I nevydržím Láska moja Utrápim sa pre teba Oh